Góðan daginn, ég heiti Birgir Þröstur Jóhannsson. Ég er arkitekt og tveggjabarna fæðir og giftur erlendakonu. Ég hef búið erlendis uh, í yfir 20 ár en nú eru uh, komin tíu ár síðan ég flutti til Íslands og uh, aftur. Ég uh, ef mikið unnið erlendis og uh, ég held að ég hafi mikla þekkingur sem ég get færtaðar og reynslu þekit ekki uh, þess skipulagsmálan hér sem ég er mikinn á á og ég held að við getum gert höfum mikið að gera ég held að sem mikil upplýsing sem þarf þar að eiga sér stað á landinu e, og landinu og í borginni sérstaklega. Eh uh, ég hef reynslu úr, uh, og áhuga á skólamálum, hússtæðismálum, íþróttamálum og hef verið mjög virkur og í, í líka í íþróttum og ég hef verið í stjórn skólaráðs og þannig að ég þekki þekki þessi málefni líka vel en ég legg sérstaklega á áherslu á skipulagsmálin út af því að það er nota sérstaklega mitt fag og þar heldi ég að ég geti fært virkilega koma með breytingar og hugmyndirnar hugmyndir mínar eru eru það að Við viljum skipuleikja meira í þá íbúa því að fyrir fólkið sem býr í borginni beita því betri þjónustu. við Það eru tilnægjir binningar í þjófélaginu og það þarf að setja mörkin fyrir, fyrir íbúin á fólkið sem búi í hverfunum. Það þarf að bæta umferðaröyrið á mörgum stöðum, auka viskotur, gera hverfin huguleiri. Það vantar í þort að þjónustu alls konar í, í mörgum hverfum og almennisangöngu, náttúrulega sjálfsögðu. Við þurfum að skoða það að fjárfestar séu ekki að ráða stefnum í skipularsmálum, hvernig, hvar er byggt og, og hvernig er byggt. Og standa af vörð um okkar menningaminjar. Við höfum verið að flytja hús og, og, og skemma allt og mikið sem við þurfum að passa upp á. Og líka er það fyrir komandi kynslu að það út af því að það er sinn rétt og við þurfum að skilja eftir góða hluti fyrir þau og líka möguleika fyrir þá að byggja. Það þarf að eftir auðalóðir. Þóttu ef við þéttum byggð þá þurfum við að skilja eftir auðalóðir úti því að við komum til að búa öðruvísi í framtíðinni. Ég er til að ég uh, hafi fullt að uh, leggja fram og ég er uh, mjög góðan séns í, í, í, í hinna sem eru standað fyrir hinum flokkanum og, og ég geti svarað vel, svara vel fyrir býrata og eigi margt á þá til þess að við getum unnið atkvæði og þar sem það býðið mig fram og valið að lísta. Ég vill gerna að við þróum líka betur nokkar nokka miðbæ og þar er, er alltaf mikið á hótulum og gistir í mig að hafa verið tekin af íbúðum Þett, við þurfum að hugsa um okkar íbúa og uh, það núna er núna einn ferðamaður fyrir hvern íbúa í miðborginni og það er alltaf hátala. Og, við þurfum að bæta húsnæðsmarkaðinn og, og, og, og hvernig, hvernig við komum fram við, við kort annað. Og ég uh, býð mig þessna fram í annað seti og vonast eftir stuðningi ykkar. Takk fyrir.